ما كاين شي حاجه هذا ايوا باش نتشاور معك شكون انت اللي تصور شكون انا بغيت غا نقول الناس انها استافدوا الناس ماشي شي حاجه ماشي آه. حاجه شكون غسلك؟ ها آه؟ البارتابل وانت تهضر معاه ارسل لي راسي يعني انا حقوه اه بعد هاك ما نعرفش كاين اه من آه. ولكن لا ماشي من حقي ماشي شي حاجه, حاجة. حاجة سلبيه ماشي حاجه ايجابيه اي به راه جاتني الكاميرا دارت بحالي دار نتشاور مع المدير ولكن انت مدير انا بغيت غا نسولك انا راه الناس استافدت شدت الدم وصافي اسمك انت اسمك صح عندي قناه في يوتيوب هذا هو اللي كاين ماشي شي حاجه اللي تيسير الله تيسير الله يحفظك الله يحفظك <يسعبك> هذا هو لا لا شي لا ما ماشي شي حاجه ألا. شي ألا. كلا. كلام احنا شي اللي حنا وداك الشيء اللي كاين فهمتي لان الناس كيستافدوا وكيستافدوا من السمار هذا هو اللي كاين صافي اجي اه سامر <سؤال> يعني الله الله وين شيء معلومة تلاحبك من نشيء صلاح لا الناس هم الله الله يجزا ما على <حسب wallet> كله <امتماك> يشد دابا شي يستافد يدير لهم 10 10 اللي يدير 10 اي واحد كيستافد كي اي واحد أي يستافد آه. فلاح كبير صغير كلشي كلشي آه. كل لا الابل آه. ولا صحاب آه. كل الابل كاع تربية هذا هو اللي تربية الناس ديال كبير كبير وصغير, كبير وصغير. <تصفيق> الله يرحم ليكم الوالدين هذا هو هذو الناس كيستافدوا هنايا. يا لا لا لا لا الله لا الوالدين لا الله هذه الناس بسألك أنتي إن شاء الله ناس لي. هذه الناس على الدعم اللي دعموا له الناس. ناس فيلاحة. بعدين تسمارة استفادت من الدعم دي اللي فيلاحة. كل شيء إن شاء الله غادي استهابت. كل شيء غادي ش... إن شاء الله. عون والكسب. كان شكرههم على الدعم. شكرهم زف. <تصفيق> كم عندها عشرة ونشرة السلام عليكم السلام سلام بشير انا ما تشارجي الناس اللي خرجتليش كي دي. هكاك زين، وشحال تيخلصوا 800 درهم من 3200. 3200. 3200. قداش الكيلو الكيلو. من طرف الدوله. يعني الكيلو ولكن دابا هاد. لدينا سيكون سيكون لدينا المعلومات أبو نشكركم على المجهودات ديالكم دابا اللي خارجه آه. كينا. اللي كاينه في القانون هذاك آه. الكساب هو اللي كيستافد الكساب جمعية الكسابه آه. كاينه جمعية ديال الحبيب كاينه جمعية ديال سميتو سميتو ضرواي <تسجيل> عبد الله بوغارين آه. كل الجمعيات ولا <تسجيل> جمعيات الخير كلهم يعني داكشي القانون القانون ديالو هنايا عندنا ولكن السل الخيوان ديالهم الحيوان, ديال آه. الحيوان ديالهم بالقانون ديال الله يجازيك خير المدير الجديد دابا ديال دوسي سيال يا وي ثاني اه القانون ديالو راه كلشي واعر سيريا سيال ولا الحريزه داكشي اللي خارج اللي خارج ليك حاجه كاينه الكساب كيستافد الله المعلومات أه الله جميعا <تصفيق> <صبص perd>. اربعه خمسه ست ست ست ست ست ست جوج ست ست ست فين هو ست ست ست ست ها؟